الرسالة الثانية التي دخلت في البرنامج لدراستها في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، رسالة تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال، الإمام الحافظ المجتهد أبي الفيض سيدي أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال سيدي عبد الصديق الغماني غني عن كل تعريف ومن الحفاظ يقال يروى عنه انه كان يحفظ كم؟ 200 الف حديث كان يحفظ 200 الف حديث باسانيده 200 الف حديث وكان لما يكتب في المستخرجات يكتب من ها؟ من ذاكرته من ذاكرته رضي الله عنه وارضاه ولا وله كتب كثيره منها كتاب عظيم البرهان الجلي تحقيق انتساب الصوفية إلى علي عليه السلام منها فتح الملك لعلي فصحة حد حديث باب باب مدينة العلم علي وكتاب المداوي هذا الكتب العظيمة التي ينصح كثير من مشايخنا بقراءته وخاصة في باب الصناعة الحديثية المداوي لعلل المناوي في شرحه على الجامع الصغير وله استدراكات على الحافظ بن, بن الصلاح وعلى ابن حجر سماها ليس كذلك، استدرك على الحفاظ. استرك على الذهبي، وسترك على ابن حجر، وسترك على السقاوي، وسترك على آه الصيوطي. آه، يقول ليس كذلك في الاستدراك. وله كتاب إتحاف الحفاظ المهر بأسند الأصول العشرة، وكتاب البيان والتفضيل وصل ما في الموطأ من البلاغات والمراسيل، آه وكتاب آه كتاب المنتقى، كتاب المنتقى اللي بالشهاب. اللي بالشهاب تخريج فتح الوهاب لتخريج احاديث الشهاب وغنيه العارف لتخريج احاديث عوارف المعارف الى غيرها احاديث كثيره جدا ونحن على كل حال نروي عنه بواسطه واحده عن طريق سيدي عبد الله سيدي عبد الله التليدي ونروي عن غير عن غيره من المشايخ بواسطتين بواسطتين نعم الان تقرا تسري فريد أقرأ صفحة 8 صفحة 8 قال الإمام الحافظ المجتهد أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري الحسني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فمن يعلم أن أفعال المكلفين لا تخلو من أحكام لله ويعلم أن نصوص الشرع الداله التي على الأحكام محصورة متناهية والأفعال والحوادث غير محصورة ولا متناهية وما لا ينحصر ولا يتناهى لا يطبقه ما ينحصر ويتناهى يعلم قطعا أن الاجتهاد واجب الاعتبار نعم وأن الزمان لا يجوز عقلا خلوه من مجتهد قائم لله بالحجة على خلقه، وذلك باستنباط حكم أفعالهم باستنباط حكم أفعالهم المحدثة. حكم حكم أفعالهم المحدثة. باستنباط حكم أفعالهم من نعم. ووقائعهم المتجددة حتى يكون لكل حادثة اجتهاد يبين حكم الله فيها بطريق النظر والاستدلال. والا لزم تعطيل الاحكام في كثير من الحوادث والافعال وترك الخلق سدى يعمهون في بحار الهوى والضلال واجتباع الامه على الخطا والباطل وذلك محال ولهذا حكم الأئمة وفقهاء, وفقهاء الإسلام من سائر المذاهب بأن الاجتهاد فرض كفائي وأنه يجب أن يكون في كل قطر من تقوم به الكفاية وأن الفرض لا يتأدى بالمجتهد المقيد بل لا بد من المجتهد المطلق وحكوا الاتفاق على هذا بل حكى الإمام الشافعي وغيره الإجماع عليه قال والاجتهاد هو استعمال النظر في النصوص واستفراغ الوسع والطاقة في استخراج الأحكام منها بقياس ما لم يذكر فيها على ما ذكر بعلة جامعة مع مراعاة الأصول والمقاصد وبهذا كانت شريعتنا مستمرة إلى قيام الساعة وعامة لكافة الناس فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس كافة وختم به النبيون فلا نبي بعده لأن شريعته صالحة لكل جيل في كل مكان وزمان متكفلة بسعادة الخلق ومصالحهم الدينية والدنيوية في كل عصر وأوان فما من حادث يحدث في قطر على اختلاف عوائده وطبيعته ولا في زمان على تبدل أطواره وتغير حالته إلا وفي نصوص الشريعة وأصولها ما يبين حكم الله تعالى في تلك العوائد المختلفة والحوادث المتجددة والوقائع النادرة المتباينة ما فرقنا في الكتاب من شيء ولولا ذلك لكانت الأمة مضطرة إلى وضع القوانين وتغييرها بتغيير الأزمان وتبدل الأطوار كما شأن الأمم الأخرى على اختلاف الملل والنحل والأديان فما من أمة بل ولا دولة إلا وتغير قوانينها الشرعية والسياسية وتدخل عليها من الزيادات والتعديلات ما يناسب الظروف والأحوال كلما تغيرت الحوادث وتبدلت الأطوار وربما وقع لهم ذلك في السنة الواحدة مرات أما الشريعة الإسلامية فمنذ جاء بها نبينا الأكرم نبيها <تصفيق> <تصفيق> فمنذ جاء بها نبيها الأكرم ورسولها الأشرف الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهي مستمرة خالدة عامة شاملة لكل الوقائع والحوادث والقضايا والنوازل في كل العصور والأزمان لا تتغير ولا تتبدل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فمن رجع الى كتب الفقه والنوازل الشرعيه يجد احكام القضايا المحدثه والنوازل المستجده لا تخرج عن قواعد الشريعه واصولها مهما كثرت النوازل وتباينت انواعها. نعم النوازل جمع نازله هي المساله التي لم تكن عند السلف، ها؟ تكون عند السلف. نعم. قال مهما كثرت النوازل وتباينت انواعها وتعددت الوقائع واختلفت اجناسها، لا فرق فيها بين ما صدر في القرن الاول والثاني او السابع والثامن او الثالث او الثالث عشر والرابع عشر، على اختلاف هذه الازمان وتباينها وتغير حوادثها واطوارها. قال وهذا ايضا من اعظم الحجج واوضح البراهين على عدم انقطاع الاجتهاد وخلو الزمان من المجتهدين. فإن كتب النوازل والفتاوى على المذاهب الأربعة وغيرها بالغة آلاف المجلدات وجل ما اشتملت عليه صادر عن غير الآئمة الأربعة بل وعن غير أصحابهم وأصحاب أصحابهم وإنما هو استنباط من جاء بعدهم من الفقهاء والمفتين في كل عصر إلى وقتنا هذا الذي هو مع ضعف همم اهله وقلة عنايتهم بالعلم ورغبتهم فيه قلما يخلو فيه بلد او قبيله من مفت او مفتين يستنبطون لكل حادثه حكمها من النصوص الفقهيه والقواعد المذهبيه، او ما تقدم لها من الاشباه والنظائر التي حكم فيها امثالهم من المفتين السابقين. فهذا عين الاجتهاد الذي ينكره جهله العصور المتاخره ويدعون استحاله وعدم قدرة أهل الزمان عليه، مع أنهم مجتهدون حتى في إنكارهم الاجتهاد الذي لم ينكره أئمتهم بل عدوه من فروض الكفاية والواجبات، التي لا يجوز خلو الزمان منها، وهم بهذا الاجتهاد لا يشعرون. ومن أمثلة ذلك الحوادث العامة التي حدثت في هذه الأزمان مما لم يسبق له مثيل في عصر الشارع والقرون السالفة. حتى المتاخر منها بل منه ما لم يحدث الا في هذا القرن الرابع عشر مما نشا عن الاختراعات الحديثه والخوارق المدهشه التي كانت من زمن قريب تعد من المستحيل فاصبحت اليوم من المالوفات العاديه كالتصوير الفوتوغرافي والصوت الفونوغرافي وحبس القران في اسطوانات وقراءته في الراديو وسماعه منه وقبول اخبار التلغراف وقبول اخبار اخبار التلغراف والتليفون بثبوت هلال رمضان والعيد وحصول الميراث بخبر الوفاه منها وركوب الطياره والغواصه وحكم الصلاه فيهما وطبع الكتب والمصاحف بالمطابع والتعامل بالاوراق الماليه والبنكيه وضمان السلع المعروف المعروف بالسكورتا بالسكو سيكوريتيز ضمان ضمان والتداوي التامين والتداوي بالإبر للصائم وغير ذلك من الحوادث المستجدات التي بين حكمها علماء العصر القائلون بانقطاع الاجتهاد واستحالة وجوده، والحاكم والحاكمون بضلال من يدعيه مع أنهم مجتهدون. ومن أمثلة ذلك أيضا ما حدث في هذه الأزمان المتأخرة بسبب وجود آلات الطحن البخارية والكهربائية من انتشار الدقيق في الحواضر يعني هذه مقدمة كلها ليصل إلى هذه المسألة. مساله الدقيق المنصوص الواد في النصوص هو القمح. طيب كما قلت لك نتكلم عن الواد النبوي، والواد في النصوص هو القمح والشعير وواضح الصوره. لماذا؟ لان القمح هو كان الشائع عندما من سلف. لما انتشرت هذه الالات اصبح الدق ها؟ الدقيق هو المنتشر والشائع اكثر من من نعم. قال ومن امثله ذلك ايضا ما حدث في هذه الازمان المتاخره بسبب وجود الات الطحن البخاريه والكهربائيه من انتشار الدقيق في الحواضر انتشارا اغنى عن افتيات الحبوب حتى قل وجودها وانقطع بسبب ذلك وجود الارحاء الحجريه من البيوت. بل القمح الان اغلى من الدقيق. شو تسوي القمح تصير 7000. تسوي الدقيق تصير 5000. مع انه القمح القمح منه يستخرج الدقيق كيلو قمح يخرج لك رطل تاع دقيق حوالي 700 غرام تاع دقيق مثلا مثلا مع ان الاصل هذا اصعب اغلى لقلته لندرتين القمح اغلى ندرتين ما راح مثلا القمح والشعير من أه الشعير أردع من القمح مع ان الشعير اغلى من القمح واضح الندرتين قانون العرض والطلب قانون العرض ها والطلب قال ولم يبقى إلا الآلات المذكورة التي يتعذر فيها طحن القليل من الحب كالصاع ونصفه كما هو معلوم فاكتفى الناس بالدقيق الموجود بكل دكان وأعرض عن الحب لما يحصل فيه من التعب والمشقة فنشأ عن ذلك ما يدعو إلى النظر في زكاة الفطر هل ينتقل فيها من الوارد المنصوص عليه إلى ما جرت به العادة وهو الدقيق أو لا بد من المنصوص عليه ولو مع جريان العادة بعدم اكتياته ثم حصل في هذه السنه بسبب الحرب العالميه وانقطاع المواصلات قلة قلة الحب والدقيق معا. ثم حصل قلة الحب والدقيق معا. يعني المكتبها كتبها العالم ما تشهد على الحرب العالميه. يعني. 39 45. 45. اي هكذا يعني كتبها بين 39 أربعينات هذه الرساله كتبها 40 شوف يعني براعه الاستاذ احمد بن الروماني يعني في الاربعينات كان يفكر هذا التفكير. وكان يدير المقدمه بهذا الشكل، واضح الصراحه، ويتكلم على تحقيق الامال في خراج زكاه الفطر بالمال شوف سبحان الله. سيدي عبد المشتق لا يعد نفسه مجتهدا، ويعد نفسه مجتهد مطلق، غير متسلف. <تصفيق> قال ثم حصل في هذه السنه بسبب الحرب العالميه وانقطاع المواصلات قله الحب والدقيق معا. وصارت الحكومه توزع على الناس الخبز ومنعت بيع الدقيق ولم يبقى في, المتوأ في المتناول الا القمح بثمن مضاعف على الخبز سبع مرات بل ازيد الاربعينات كان في مصر في مصر على مصر كان في مصر الاربعينات هو كان في مصر مصر نعم فكثر سؤال الناس عن زكاه الفطر مع ارتفاع القمح الى الثمن المذكور فافتيناهم بجواز اخراج المال والدقيق لمن كان متيسرا لديه وقلنا ان المال افضل من ان المال افضل من الدقيق نظرا لحال الوقت ومصلحه الفقراء وكان هذا في السنه الماضيه حيث كان الدقيق لا زال متيسر الحصول عليه اما في هذه السنه التي انقطع فيها الدقيق بالكليه فافتيناهم لما تكرر السؤال باخراج المال ووافقنا على ذلك بعض ووافقنا على ذلك بعض اهل العلم فافتى اهل بلده بجواز اخراج الماء فقامت قيامة, قيامه طلبتها وكادت السماوات يتفطرن او تنشق الارض او تخر الجبال هدا ان خالف المذهب وافتى موافقه لنا بجو بجواز اخراج الماء فطلب مني ان ابين له مستند ما ذهبت اليه وأذكر له ذلك مبسوطاً مبسوطاً فأجبته بهذا الجزء وسميته تحقيق الآمال في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال فقلت وبالله التوفيق. فصل فصل بسم الله الرحمن الرحيم فصل اما استنادنا في اخراج الدقيق فقال النسائي اخبرنا محمد بن منصور حاضر سيدي احمد قوي في الحديث الان يجيب لك بالنصوص اخراجها الدقيق ما يغنيش عن القياس قلت القياس قياس وحول اخراجها الدقيق يجيب النصوص الان يتكلم غير بالنصوص الدقيق بالنص ها أه؟ نعم اتى بروايه النسائل ها أه؟ زين اقرا قال اخبرنا محمد محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عن ابن عدلان قال. ربعينات كان علم الحديث صناع الحديث كان غريب اللهم الا احمد شاكر ومن كان على اضرابه كان كان غريب واضح وكان كان يحيي هذا العلم يحيي هذا ها هذا العلم نعم. يعني. قال سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا صاعا من تمر تمرين. الا صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من دقيق هي موجوده في النص او صاعا من اقط الأقط تعرفون الاقيط الاقيط الكليله ها الجبن الجبن المجمده هذا الاقيط اسم الاقيط او صاعا من, صاع من سلتي ثم شك سفيان فقال دقيق او سلت ورواه ابو داود فقال حدثنا حامل بن يحيى قال اخبرنا سفيان حامل وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عجلان قال سمع عياض سمع عني عجلانة سمع عياضا قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا اخرج ابدا الا صاع <تصفيق> إنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع تمر او شعير او اغط او اقط او زبيب. هذا حديث يحيى زاد سفيان صاع من دقيق قال حامد فانكروا عليه فتركه سفيان. قال ابو داود فهذه الزياده وهم من ابن عيينه قلت ابن عيينه متأكد من هذه الزيادة غير واهم فيها كما بينه الدارغُطني في سننه فقال نعم حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا العباس يعني كانه سيدي أحمد يعلق على كلام أبي داوود لما قال هذه زيادة وهمي بن عيينة سفيان يقول ابن عيينة لما رواها رواها متأكد منها ماهوش ما واهم فيها زيد يقرأ قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان عن عن عياض عن عبد بن عبد الله بن ابي بن انه سمع ابا سعيد الخدريه يقول رضي الله عنه يقول: ما اخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا صاعا من دقيق او صاعا من تمر او صاعا من سلط او صاعا من زبيب او صاعا من شعير او صاعا من أقف قال ابو الفضل فقال له علي بن المديني وهو معنا يا ابا محمد احد لا احد لا يذكر في هذا الدقيق، قال بلى هو فيه، فهذا يدل على ان ابن عيينة متاكد مما رواه، وهو إمام من ائمة الحديث واحد كبار الكفار التقاط الاثبات، فزيادته مقبوله. نعم. ورواه الدارغُرني بسياق اخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه <تصفيق> غير منافية كما تعلمنا معكم في الحديث. الزيادة هذه غير منافية. وهي بين ثقة، إذا إذا فهي مقبولة. زيادة الثقة مقبولة إذا كان غير منافية. والشرط يكون ثقة. فزيادته مقبولة كما يقول استاذ احمد. نعم. ورواه الدارغُني بسياق آخر من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أحمد بن العباس بن أشرسة قال حدثنا سعيد بن الأسهل الواسطي قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم في صدقة الفطر صاع من سبيب صاع من تمر صاع من أقض صاع من دقيق ويشهد له ورود الدقيق في حديث ابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وان كانت اسانيدهم اسانيدها ضعيفه. نعم ولو كانت ضعيفه ولكن ما هي غير شديده الضعف فتصلح للاعتبار، ها؟ للاستشهاد نعم. اما حديث ابن عباس فق... رضي الله عنهما فقال ابن القطني حدثنا الحسين بن اسماعيل قال حدثنا ابو الاشعث قال حدثنا الثقفي. قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرنا أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام من أدى برا قبل منه، ومن أدى شعيرا قبل منه، ومن أدى زبيبا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه. قال واحسبه قال ومن ادى دقيقا قبل منه ومن ادى سويقا قبل منه. نعم. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال الحاكم في المستدرك حدثنا ابو الوليد العنزي قال حدثنا عباد بن زكريا قال حدثنا سليمان بن ارقم عن زهري عن قبيصه بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب أو صاع من سود ورواه الدار من هذا الوجه ثم قال لم يرث بهذا الإسناد وهذه الألفاظ إلا سليمان بن أرقمه وهو متروك. كان في المغرب لم يكن في مصر. مكتب الرساله كان في المغرب. نعم لانه اول طبعه خرجها الزاوية باسم زاويه الصديقيه نعم. انتهى. اما الحاكم فقال: انه اسناد يخرج في الشواهد. واما حديث جابر رضي الله عنه فروىها الطبراني في معجم الأوسط عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: صدقه الفطر على كل انسان. بدان مدان من دقيق أو ومن الشعير صاع ومن الحلوان زبيب أو تمر صاع وفي سببه ليتم ذلك حماد وهو ضعيف نعم هنا ذكر الاعتبار الاعتبار لا. لاحظوا أنه المنهجية أتى بمقدمة ثم أتى بنصوص تثبت أن الدقيق ورد في بعض الروايات, الروايات الان في الفصل الثاني سياتي باقوال أصحاب المذاهب من قال بجواز اخراجها دقيقا نعم الدقيق هو الافضل لان هي افضل من المعروفه الدقيق عندنا القمح المطحون قبل المطحون ايه ايه هذا هو قبل القمح المطحون مدقوق هذا هو الدقيق الدقيق ايه معروف سميد هذا نفس السميد ايه نعم ايه فصله ايه. وَالْخَرَاجُ الدَّقِيقِ هُوَ رَنْهَبُ الْحَذَفِيَّةِ وَالْحَذَابِنَةِ يعني انظر الحذاب عنده أدرك بيستيح المسطيق يعني يجيب النص ويجيب أقوال الفقهاء ثم يجيب أقوال السلف والسلف يعني الأقوال التي لم تسر إلى أصحابها قول مذهب اقوى من قول صحابي قولي تابيني قول صحابي غير مسند وليس هناك طلب أخذ ونقض ذلك القول عن الصحابي وضع الصوره فالقول المذهب هو أقوى الحين وضع لكن النص اقوى من قول المذهب وثم قول الصحابه ياتي في المرتبة ها أه؟ الثالثه نعم وهذا الخلاف الدقيق هو مذهب الحنفيه والحنابلة نعم الساده ذيلها الساده وهذا الخلاف الدقيق هو مذهب الساده الحنفيه والحنابلة الساده الحنابلة والساده الحنابلة وقوله الامام ابي القاسم الانباطي من الساده الشافعيه. والائمه والائمه ابن حبيب إذن اذا هو قول ابن حبيب واصغر من اصحابنا المالكيه الساده المالكيه. خرجها دقيقه يعني واضح. يعني هنا لو فرضنا انه ورد في النص، خلاص ما في بالنص. ما وردتش في النص، هي ولا كذا كذا، نقول قياس. ما جاز القياس دقيق اخراجها يجب القياس على غيره اذا كان فيها مصلحه. واضح الصراحه قول ابن حبيب وأصبّ من اصحاب من الساده المالكية. وجماعه من الساده المالكيه. مالك. فقال الامام ابن حبيب انما منع الامام مالك الامام مالك من اجل الريع. الريع فاذا اخرج فاذا اخرج بمقدار ما يريع فهو جائز على قوله كما يفهم منه. ويخرج ايضا على قولهم ان الفطره تخرج من غادي بقوت البلد ومن قوت المزكي نفسه ثم من قوت الذي كان يقتاته في رمضان لا في سائر السنه كما قال الامام ابن العربي وغيره. لا ابن العربي اذا اطلق ابو بكر ابن العربي، الفقهاء ابو بكر العربي. الشيخ الاكبر وحيد بن العربي هذا ظاهري. مش مالكي هذا ابو بكر بن العربي المالكي. لا هي هي كلاهما بالالف واللام وانما هذه فقط المشرقون هم الذين ازالوا الف واللام الاصل يعني انه كلاهما بمحي الدين بالعربي وذاك ابو بكر بالعربي وان المشرقون تمييزه اضافوا ازالوا الف واللام كان كثير من مشايخنا يقولوا كلام كلام في اتقدم كان هو بالعربي قل محي الدين قل الشيخ الاكبر قل شيء واضح قل محي الدين بالعربي نعم فعلى هذا من كان يقتات الدقيق في هذه الأحوال فالواجب عليه إخراجه لا غيره على ما تقتضيه هذه الأحوال نعم كما هو الآن عندنا الدقيق حتى الآن المال يقص على الدقيق يقاس على القمح تكون يحسبون فترة بالقمح هل تحسبون القمح؟ ما يحسبونها على؟ على الدقيق وليس على؟ على القمح وليس على القمح ها؟ قبلت <تصفيق> هذه لغة لغة، ها لغة يقال أنها لغة، ها هناك من قال معلش يقرا فصل الآن يأتي بفصل ثالث يأتي بأقوال السلف، أقوال السلف بدءاً من الطبقة الأولى هي الوصفة الأولى بين وبين سيدنا رسول الله وطبقة الصحابة إلى التابعين وأما إخراج المال فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين منهم الامام الائمه الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما وهو مذهب الامام الثوري الائمه الثوري وابي حنيفه وابي يوسف واختارهم من الحنفيه الفقيه الامام الفقيه ابو جعفر وبه العمل والفتوى عدهم. جعفر الطحاوي كما ابو جعفر الطحاوي نعم. وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة وفي الكفارات والنذر والخراج وغيرها. نعم فهم يجيزون إخراج القيمة بكل كل الكفارات، الفدية والكفارات كل شيء يخرج وهو أيضاً مذهب الإمام الناصر والمؤيد بالله من أئمة أهل البيت الزيدية. نعم. وبه قال الإمام إسحاق بن راهويه. الإمامان وبه قال الإمامان إسحاق بن راهويه وابو ثور إلا أنه ما قيد ذلك بالضرورة كما هو مذهب بقية أهل البيت أعني جواز قيمة عند الضرورة وجعلوا منها طلب الإمام المال بدل المنصوص وهو قول جماعة من البالتي يتجلى أمر الحاكم إخراجها نقدا تخرج نقدا نعم لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف يرفع الخلاف نعم وهو قول جماعة من من السادة المالكية من ائمة حبيب واسبغة وابن ابي حازم وابن دينار وابن وهب على ما يقتضيه اطلاق النقل عنهم في تجويز اخراج القيم في الزكاة الشاملة لزكاة المال وزكاة الرؤوس بخلاف ما نقلوه عن الامام الامامان ابن القاسم واشهب من كونهما اجازا اخراج القيمه في الزكاه الا زكاه الفطر وكفاره الايمان. قال الامام الدارقطني. حدثنا يزداد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا يونس بن بكير عن الامام ابي حنيثه قال: لو انك اعطيت في صدقه الفطر أهلي لجا، أهلي لجا، لا أجزأ. أهليلج، نعم. لا أجزأ. وقال الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه: باب إعطاء البراهمي في زكاة الفطر. وبه قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عم قال: سمعت كتاب سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عدي بالبصرة. يؤخذ من اهل الديوان من اعطياتهم عن كل انسان نصف سبحان الله حتى الذين المعاصرون الذين اصلوا المسألة اخراج زكاه مال ما نقلوا الادله من المذهب الاحناف. نقلهم من هذا الكتاب، هذا هو الاصل الكتاب كله، كل الفتاوى الموجوده اليوم قاع قاع كلهم لكن للاسف كثير منهم لا يذكر النقل، لا يقول انه اخذ من ست احمد بن صطيغ وهو مات، هذه في ال40 لو قلت الكلام هذا، قال ان كنت في عالم الارواح ها أه؟ أه؟ أه؟ كلكم كنت في عالم الارواح أه؟ سبحان الله يعني كان السباق الى هنا هنا تظهر براعه براعه الرجل يعني زكاه الفطر وبه قال حدثنا وفي عن قال جاءنا كتاب سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في صدقه الفطر نصف صاع عن كل انسان او قيمته نصف درهم وبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسد قال لا باس ان تعطي الدراهم في صدقه الفطر. وبه قال حدثنا ابو اسامه عن زهير قال: سمعت ابا الامام ابا اسحاق رحمه الله يقول ادركتهم وهم يعطون في صدقه الفطر الدراهم بقيمه الطعام. قلت والامام ابو اسحاق هذا هو عمرو بن عبد الله السديعي من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك سيدنا علي يعني عليه السلام في طبقة من العلماء في تقسيم الطبقات يسمى طبقة الصحابة وطبقة التابعين منهم يجعل الطبقة التابعين طبقة واحدة ومنهم يقسمها إلى ثلاث طبقة طبقة عليا وسطى وكبرى من أدرك أكثر الصحابة مثل 20 عشرين صحابي صحابين كبار التابعين من ادرك عشرة إلى مثلا إلى ثلاثة إلى ثلاثة يسمى من أواسط التابعين، ومن أدرك صحبيا واحدا أو صحبيين أو ثلاثة يسمى من صغار صغار التابعين. أدرك من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك عن سيدنا علي عليه السلام وجماعة من الصحابة يجوز أهل البيت أن نعتهم عليه السلام نحرص البخاري في كتابه في باب الطب في باب المناقب جيب البخاري باب المناقب ها بابه خذ خذ خذ كتاب جيب الكتاب ها مناقب فاطمه عليها السلام جيب نعم اقرا فهو يحكي عنهم ويثبت ان ذلك لا تلاقيت واحد قال لي شيخ كيف تدخل عليه السلام هذا من الشيعه الحمد لله كان عنده هو النقال قال البخاري قال لي عندي البخاري خرجت البخاري قلت خذ خذ خذ خذ اعطني غير الفهرس انا البحث البخاري انت تبحث منين تبدا من اول شيء حصل طبعا ما بالنا ناقب الاخ الأول، من ناقب الاقرى قلت قلت انا قال لي يمكن مدسوسه تكتب بعينك هذه متسوسة مدسوسه هذه فينا هذا البخاري عندك اذا البخاري يكون مدسوس اذا كان هذه علي السلام متسوسة، الحديث يدسه في, في الترجمه اني واسهل أسهل الدس في الترجمه اسهل الدس في الحديث ها قال لي لعله تكون مدسوسه قلت ابحث كاع النسخ إلا نسخة واحدة طبعت في في في الرياض وتصرفوا فيها وأزالوا عليها السلام وكتبوا الرياض كل الطبعات الطبعات الحجرية والطبعات الأصلية كلها عليها عليها السلام، كلها عليها السلام. ابن <مع> آه؟ ماجة كذلك ها؟ كذلك كثير كثير النساء معه. فهو يحكي عنهم ويثبت أن ذلك كان معقولا به في عصرهم وسيأتي تعليل بعضهم. فصل فصل اقرا الان بعد ان اتم الان سياتي بادلته هو ادلته هو هذه أدلت ثمان، سيدي احمد بن صدي اتدرون الى كم وجه اتى ها؟ ثاني وثلاثون اتى باثنين وثلاثين دليل وجه لا أقول وجه يعني القياسي قياسي وكل شيء، ها؟ هاي باب مناقب فاطمة فاطمة عليها السلام، هو البخاري يقول أو البخاري واحد قال لي هذه من شعار الشي... الشيعة، الشيعة يجي جعل الخاتم في اليمنى، وين ديروا في اليومنا احنا احنا المالكيين ديروا في اليسرى، وين في اليومنا وين ديروا في اليمنى؟ والشيعه يجيبوا مجلس الاستراحه وعلى جلسه الاستراحه من شعار الشيعه. ايه لو تترك الشع... شعارات الشيعه، اترك شعارات كلها، لا تشعر عليه السلام، غيف عليه السلام ليه مشكله. زيد قلت له مريم وش تقولها؟ عليه السلام. قلت له مريم على بماذا أخرت عليه السلام؟ استحقت عليها السلام؟ قلت له لقمان وش تقول؟ قل لقمان عليه السلام، استحق لقمان عليه السلام؟ وقتل في نبوته. وعيسى ومريم ليست نبيه، على مثل ابي الحسن اشعري، طبعا، ليست نبيه، مثلا الامام اسحلي ليس اشاعره، اشاعره لا يرون نبوه مريم، لكن الامام ابو الحسن يرى نبيه، راى انها نبيه، هذا راي شاذ ضعيف، واضح؟ ما قلت بماذا استحقت عليه السلام؟ قال لي انها صالحه، خلاص من قلت خلاص طب انا طب البيت <تصفيق> وهي سيد نساء اهل الجنه وسيد نساء اهل الجنه وعلى ارجح الاقوال ان السيده فاطمه افضل من السيده مريم السيده مريم افضل من السيده مريم ما واضح نعم ها؟ قال عليه على ابي افل نعم كثير على ابي اقرا الان الان على كل حنقرا كم؟ نقرا وجه واحد حتى لا يفوت ما علينا سيدي احمد هاي بسم الله اصلا فمن كان مقلدا فحسبه تقليد فحسبه هؤلاء الائمه ولو من غير مذهبه فان الانتقال من مذهب الى مذهب ولو في بعض النوازل جائز على الصحيح المشهور في كل المذاهب واما من كان من اهل العلم والنظر وقبول الحجه والدليل فليعلم ان استدلالنا لهذه المساله من من وجوه. الوضوء الأول إن الأصل في صدقة في في المال قال تعالى كل من أموالهم صدقة والمال في أصل الأصل في الصدقة المال الأصل هو المال الأصل الصدقة شوال المال خذ من أموالهم والمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة وأطلق وأطلق ما يمتنى من الأعيان مجازا وأكثر ما يطلقه العرب على الإبل لكونها أكثر مالهم نعم هذا الشائع الآن عن أهل جلفة قولا عفلان عنده المال قولا المال لغنا ورشياه هذا المقصود يعني المواء المواء الله اللارك, اللارك, اللارك. هي هي العرف تحهم بارك تقصونا تروح مثلا لقصنطينة تقوم من المال ايه لا عجاب ولا ها أه؟ واضح زيد <تصفيق> وبيان رسول الله صلى الله عليه <تصفيق> وآله <تصفيق> وسلم المنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج لا لتقييد الواجب وحصل المقصود فيه لأن أهل البادية وأرباب المواشي تعز فيهم النقود، وهم أكثر من تجب عليه الزكاة، فكان الإخراج مما عندهم أيسر عليهم، فلذلك فرض على أهل المواشي أن يتصدقوا من ماشيتهم، وعلى أهل الحب أن يتصدقوا من حبهم، وعلى أهل الثمار من ثمارهم، وعلى أهل النقد من نقدهم تيسيرا على الجميع، ولئلا يكلف أحد ولئلا يكلف أحد استحضار مال مع هذه المقصد في الجميع وهو بواسات الفقراء آه، هذا